Звістка про повномасштабне вторгнення Росії на територію України для жительки Маріуполя Віолети Дресвянікової була неочікуваною. Вона каже, події розвивались швидко. Через п'ять днів у Маріуполі відімкнули світло, потім воду, а згодом газопостачання. В Маріуполі війна почалася з такого нам звичного обстрілу Східного району. І ну, взагалі для нас вибухи градів, там, так, обстрілів вже були не нові. Ми знали, що це таке і ну, думали, що насправді все цим і скінчиться. Але потім згодом почалися вже більш таке масштабне. Ну, найстрашнішим було, коли Снаряд влучшив таким чином, що врятувати людей, які знаходилися на найвищих поверхах, було неможливо. Тобто люди просто залишилися у вогні самі. Віолета каже, досить довго вона та її родина не хотіли виїжджати з Маріуполя. Вирішальним етапом стало, коли вже бойові дії підтягнулися до центрального району, коли влучили у будівлю торгового центру, який знаходиться поряд з моїм будинком. 500 метрів десь так, і ну, звісно вже тато сказав, що все, ми збираємося, ми їдемо. Не було так якоїсь евакуації загальної, тобто кожен на власний страх, на власний ризик, так відправлявся власним кодом. Зламалася одна з машин, нам довелося заночувати в полі перед російським блокпостом, і ну, звісно це таке було дуже стресово, адже Ну, ти розумієш, що вони можуть подумати будь-що. За словами Віолети Дресвянікової, у Запоріжжі її родина перші два тижні звикала до нового життя. По-перше, ми усі намагалися згадати, як користуватися телефоном, адже за ось ці там, так, декілька місяців без зв'язку, без світла вже думаєш, так, наше, взагалі, то потрібно, так що я можу подзвонити будь-куди. Ну, це такі нові емоції, знаєте, відчуття. Коли ми пробули у Запоріжжі десь більше а, двох тижнів, зрозуміло, що потрібно виходити на роботу. Жінка влаштувалась на роботу у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь каже, надає юридичні послуги та консультує переселенців. За її словами, найчастіше Маріупольці звертаються за відновленням трудових книжок та компенсацією за зруйноване житло, а також діляться своїми історіями. Так, да, я вислушаю, хотіла спросити записатися людям більше, яка може найбільше запам'ятовуються, звісно, страшні речі, які. Важко не те, що пережити, а навіть уявити, коли матері е, так втрачають своїх дітей маленьких на війні, коли розповідають, як їхали під обстрілами. Тому, е, звісно, з власного досвіду, так пережитого, побаченого, мені е, легше. Зрозуміти людей, які приходять до нас, Віолетта та інші дев'яти співробітників центру Я Маріуполь офіційно працевлаштовані, каже його керівниця Ірина Коробка. Сама філософія центру це саме підтримка Маріупольців. І коли приходять маріупольці, а їх зустрічають маріупольці, це таке, як прийти додому. Перший центр було відкрито в міті. Після відкриття центру дуже було багато звернень на контактно-комунікаційний центр, для того, щоб тобто, люди хотіли допомогти. Люди хотіли допомогти будь-чим. Віолета Дресвянікова нині продовжує навчатись на магістратурі, дистанційно у Маріупольському державному університеті, що переїхав до Києва за спеціальністю правознавство. Віолета каже, після перемоги України сподівається повернутися до рідного Маріуполя. Новини на Суспільному. Запоріжжя.